Hos Projekter ved vi, hvad der er værd at vide om tog og togdrift. Vi er nemlig født af branchen og har samlet set mere end 400 års erfaring i at sikre, at vores kunders tog og forretning holder sig på sporet. I alt, hvad vi gør i Projekter, søger vi at tilføre værdi til vores kunder. Det gør vi gennem nytænkning, viden, kompetence og mange års erfaring. Hvad enten opgaven handler om udvikling af nye innovative løsninger, service og komponentvedligehold, salg af reservedele, eller udvikling og konstruktion af dele til tog, udfører vi opgaven med ordenlighed, høj kvalitet i hele værdikæden og service helt i top. Vi siger ja og sjældent nej. Og hvis løsningen ikke findes i forvejen, så udvikler vi den samme. Hos projekter tager vi ét skridt ad gangen, men er i konstant bevægelse. Derfor er vi projekter til nutidens og fremtidens tog.